Καλά, μωράκι μου, τι κάνεις. Καλά να μόλις τελείωσαμε ένα ραντεβού. Ναι, κι εγώ πολύ. Κι εγώ, κι εγώ. Δεν μπορώ, αφού είναι τρίτη. Είναι τρίλεπτη τρίτη. Αν είναι η πρώτη φορά που γνωριζόμαστε είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, Tattoo Artist στο Νίκο Tattoo Crew Καλώ όρισε σε ένα καινούριο επεισόδιο, φρέσκο και λαχτεριστό της 3 λεπτης τρίτης. Είναι μια εκπομπή για όλους τους tattoo enthusiasts που απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις και αναλύουμε τα τουαντζίδικα θέματα. Και όλα αυτά μέσα σε 3 λεπτά. Πάμε να δούμε το σημερινό μας θέμα. Ο Γιώργος γράφει. Είμαι μαζί με την κοπέλα μου δύο χρόνια και σκεφτόμαστε να παντρευτούμε τον Μάιο. Άντε, και με το καλό, φίλε μου. Θέλαμε να κάνουμε τατουάς, τα τα ονόματά μας, αντίστοιχα στο στήθος στην πλευρά της καρδιάς. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχει κάποιο άλλο σημείο να προτείνει. Πόπο θεματάρα. Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω, φίλε μου. Παρακαλώ πολύ, 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ. Και φύγαμε! Λοιπόν, θα παραβλέψω προς το παρόν το σημείο που θέλετε να κάνετε και οι δύο το τατουάζ. Μια χαρά σημείο είναι και μάλιστα πολύ συμβολικό. Αλλού όμως θέλω να σταθώ. Γιώργο, φίλε μου, καταρχάς είναι υπέροχο, πραγματικά υπέροχο, ότι είστε και σε γούτσου γούτσου φάση με την καλή σου. Δεν θέλω να με παρεξηγήσει, αλλά. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας δηλαδή, στο έτος 2017, τον ποσοστό των διαζυγίων ως προς τους γάμους είναι απογοητευτικό. Ανά χίλιους κατοικού στην Ελλάδα αναλογικά, σημειώνονται 5 γάμοι προς 2 διαζύγια. Χαρμόσυνα τα νέα, Λά, Ά, Λά, Ά, Γιώργο! Λά, Σε μία μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική το 2015, ένα συντριπτικό ποσοστό, 23% έχει μετανιώσει για τουλάχιστον ένα τατουάζ που έχει πάνω του. Στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών, η αιτία είναι πως έχουν κάνει τατουάζ κάποιο όνομα. άκο, άκου, άκου. Μακάρι να παντρευτείτε, μακάρι να ευτυχήσετε και να γεράσετε μαζί. Ολόψυχα σου το εύχομαι, αλλά το να κάνετε τατουάζ τα ονόματά σας για να εκδηλώσετε την αγάπη σας, δεν το θεωρώ και από τις καλύτερες ιδέες, όμως δεν θα σας αφήσω έτσι, τριλεπτή τρίτη αυτή. Άκου να δεις μερικές προτάσεις από τατουάζ που μπορείτε να κάνετε μαζί, που σίγουρα είναι πιο safe, αλλά και παράλληλα καλέσθητα. Η πρώτη και πιο basic ιδέα είναι να κάνετε πολύ απλά το μονόγραμμά σας. Είναι μικρό, διακριτικό και μπορεί να το ταιριάξετε σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός σας. Άσε σε σκεπάζετε και πολύ εύκολα. Αν, αν λέω, τυχόν χρειαστεί μελλοντικά. Μία άλλη λύση είναι να σχεδιάσει ο τατού άρτης σου ένα συμβολάκι... Το οποίο να παραπέμπει στον μεταξύ σα δεσμό. Προσωπικά, εγώ και η σύζυγός μου έχουμε δημιουργήσει, έχουμε σχεδιάσει ένα σύμβολο που απαρτίζεται από τα γράμματα C και K Κωνσταντίνα στα αγγλικά. Εγώ το έχω πάνω από τον αστράγαλό μου και η σύζυγός μου το έχει στο κουτεπιέ. Έτσι, κάναμε ένα κοινό σύμβολο, το οποίο είναι και πρωτότυπο, αλλά και μοναδικό. Άλλη περίπτωση είναι να το εικονοποιήσετε. Αντί για γράμματα, να το δείξετε με μία εικόνα, με ένα σχέδιο. Έχω δει πολλέ περιπτώσεις που το ζευγάρι κάνει πιόνια από σκάκι, βασιλιάς βασίλισσα το χάρη ή αντίστοιχα κορώνες, έτσι, του βασιλιά και της βασίλισσας. Επίσης φιγούρες από τράπουλα, βασιλιά σπαθή, δάμα καρδιά. Άλλοι πάλι διαλέγουν γεωμετρικά σύμβολα, τρίγωνα, κύκλοι κτλ. κτλ. Πολλοί παραδείγματο χάρη κάνουν γραμμέ στα δάχτυλα, σαν βέρε. Γενικά υπάρχουν τόσες πολλές ιδέες, λύσεις και προτάσεις οι οποίες φαντάζουν πολύ πιο δημιουργικές και πρωτότυπες από ότι πολύ απλά να γράψετε τα ονόματά σας. Πραγματικά, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να κάνω τα τουάζω ονόματα σε οποιονδήποτε αλλά θα προτιμούσα τα ονόματα να είναι των γονιών ή των παιδιών σα. Αυτό είναι μία εντελώς διαφορετική περίπτωση. Εύχομαι να μην σας στεναχώρησα τουλάχιστον να σου έδωσα έστω και μία εναλλακτική κατεύθυνση ως προς το πώς μπορείτε να κάνετε ένα τέτοιο τατουάζ για να συμβολίσετε την αγάπη και τον δεσμό σας. Αυτά για τη σημερινή τριλεπτή τρίτη. Ονόματα, ονόματα. Αγάπη και καμώματα. Τώρα, αν και εσύ που μας παρακολουθείς έχεις τις δικές σου ερωτήσει που σχετίζονται με τα τατουάζ, σε εδώ πιο κάτω στα σχόλια και γιατί όχι, να τι απαντήσω με ένα καινούριο βιντεάκι. Αν το περιεχόμενο των βίντεο μας σου αρέσει, μην ξεχάσει να κάνεις subscribe. Αν δεν το έχει κάνει ήδη, α κάνε και ένα like. Πάντα μετράει. Είμαι ο Χρήστος Τσιντζάρης από τον Νίκοτα Του. Τα λέμε την επόμενη φορά σε ένα ολοκένύριο, φρέσκο και λαχταριστό επεισόδιο της Τρίληπτη Τρίτη. Κάποιο αγαπάει, κάποιο αγαπάει, πονάει, αγάπη μου, πονάει mm <laughs>